فقط دي في. بسم الله. بسم يعني بسم في بسم او بسم الله. بسم الله. بسم في نقولوا في اول انطلاقه ديال الدوري يعني في مباراه كما كتعرف المدينه اليوم واحد الحدث كروي، حدث كروي آه الحمد لله تحيه للزملاء اللي هما اللي فكروا انهم يديرو هذا الحدث مع هذا في هاد الوليدات هادو، بالنسبه للنتيجه اليوم مقابله الافتتاح كما كيعرف الاخوان كلك يكون فيها واحد الضغط وواحد على الوليدات وعلى كل شيء، ولكن الحمد لله قدرنا اننا نجروا المسائل ديالنا في احسن ما يرى بالنسبه لل كانت بالنسبه لنا حنا كسيطره في الميدان واضحه بحكم ان ال... ال... يعني الخاصم ان توا نعذروه على حسب انهم ما ما ما كان انهم غادي يكونوا كيلعبوا في هذا الملعب بحال هكا او لا هذه غادي يجبروا نلقاو في الارضيه هذه ولكن مع ذلك قدموا مستوى مزيان لا به الحمد لله الوليدات ديالنا درنا معاهم واحد المجهود كبير واحد تقريبا من البدايه ديال السنه آه رغم الاكراهات اللي هي كنمرش كتتمارس علينا في المدينه ديالنا من ناحيه ديال الملاعب ما من ناحيه ديال بزاف ديال الحويجات رغم ان الانسان بغي يخدم باغي يعطي ولكن ما عندناش في غادي يعني نخدموا نبينوا داكشي اللي عندنا الحمد لله كما كيقولوا مدينه العرايش يعني ما بقاتش فيها الكره اليوم بالعكس بيننا لهم ان مدينه العرايش عندها وليدات عندها مواهب خاص غير عطيوها شويه ديال الاهتمام أنا من الناحيه ديال البنيه التحتيه يفكروا فيهم يعملوا لهم ملاعب يعملوا لهم اماكن اللي ينبسطوا فيهم يخلوهم شي غير لان حيت حنايا ولكن من تشيء أنت ستعدل وحد فارع يعني أمين واحد مستوى يعني زيون وبحر الأرضية اللي هي كبيرة ومتكتريني في واحد مرباء أو لكتريني في الغرب ولكن رغم داري الحمد لله إن كان يتكاينة غير أننا نتمنى أننا من السلطة يعني تجاوب معنا وتفكر في هاد الوليدات ديال العرايش و... يعني لاحظنا المردوديه كانت جيده ديال الهجوم ربعه ديال الاهداف و... والمهاجمين سجل رقم 6 ورقم 7 ورقم 14 و... وكذلك رقم 19 اللي دخل كبديل يعني في اخر المباراه لاحظنا بان كانت المردوديه ديال الهجوم يعني كانت في المستوى اضافه الى انكم ما تسجل لكم حتى شي هدف يعني بالنسبة لكم من ناحية ديال الخطوط كتبان يعني متماسكة وكذلك يعني هناك انسجام بين الفريقين، الفريق يعني بالنسبة لكم هذه المسائل كيفاش كتخدموا عليها يعني في التدريب كتباً بأن هناك مردودية. ثاني آه حال الأهداف، وأهداف يعني هي يعني صحيحة وضاعت، كيغيب بعض مرة التركيز. والدليل على أن العكس ديال أن ما كتدربوش في ملعب كبير و يعني ما كت... عندكش الأرضية اللي عاد تدرب فيها باش أنا تدرب اللوبيات وتوجدو في نهار المقابلة باش يقدر يكون واجد أنت شفتي الأهداف ال... اللي ضيعوهم سهلين يعني حتى مي كتقول لك مي كتدرب في واحد المربع ما شي مدرب على الشبكة وهذا يعني بالنسبة لينا حنا إكراه كان نحاولوا أننا نصفوا لكنهم بالنسبة الوجه بالنسبة للدفاع الدفاع وال# والخط الوسط يعني...